درود بر همینان ارجمن و هماندیشان گرامی همراه با شهرام آرگان دوست گرامی نشست سی و از سری برنامه تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران رو انجام میدیم از آغاز صحفه آمدیم و در سی و شیش نشست هر آنچه که مربوط به پیش از انقلاب و پس از انقلاب بود که مرتبط میشد با آسیب هایی که امروز جامعه ایرانی دیده و شکستی که در عرصه سیاسی و اجتماعی ما دوچارش هستیم و بهش پرداختیم یک جستار بسیار داره اهمیت بر جایمون که امروز داریم به سراغش میریم و شاید اگر این جستار به پایان برسه این نشست از این سری نشست ها دیگه واپسین این باشه و بعد بریم سراغ آنچه که مسائل بنیادی و مسائل فرهنگی و تاریخی و فلسفی است و این جستار از این سری برنامه ها بر به نبود گفتمان نبود دیسکورس درسته حسابی در میان آنانی که دل در گروه ایران دارند و در این 43 سال پس از انقلاب دست کم تا 6-7 سال پیش کاملا فقدانش احساس میشد و یه چیز دور سی و بر فرض کنید 36 7 سال بخشی از یک ملت میخواهند که حکومت رو پس بزنند و عملا تولید هیچ گفتمان یا انگیزه نکردند که بتواند ملت رو برانگیزه اونها رو متوجه خودشون بکنه و در حقیقت باعث شد که یک عدم پیوستگی، یه گسستگی میانه ایرانیان مخالفی که به خارج از کشور اومده بودند و همیهنان درونش ایجاد بشه و بعد نیروهای مخالف درون کشور هم نتوانستن این خل رو پر کنند با ایجادی گفتمان و عملا اتفاق افتاد سی هفت سال ما در درون جمهوری اسلامی مردمی رو داشتیم که یک روز به فلان آخوند امید میبستن و روز دیگر به فلان آخوند کتشلواری که حالا شاید این تو اینایی که از همه همهشون بدن این کمتر بد باشه و یه همچین شیوه نگاه کردن به سیاست و سپردن تصمیمات به این گونه آدم ها میتونه به ما بگه که چه چشم داشتم میتونیم از پیامد و نتیجهش داشته باشیم طبیعتا مرتب اوضا بد و بدتر شد امروز میرسیم به اینجا که این اپوزیسیون بویژه از انقلاب تا 6 7 سال پیش چرا میگم تا 6 7 سال پیش برای اینکه یک گفتمان ایرانگرایی یک گفتمان ایران شهری در حال برآمدنه به صورت احساسی بسیار گسترده به صورت همراه با آگاهی به تو جنبه تو بخش هایی داره خودش نشون میده که بسیار جای امیدواری است ولی این همین خود 6 7 سال داره خودش نشون میده پیش از این ما به این فقدان دچار بودیم که حالا حتما با شهرام این مطلب بیشتر باز می‌کنیم شهرام گرامی، این درود بر تو و رشته سخن در دست تو دروچان جان درود بر بینندگان، بله <تصفح> پس از اینکه ما از خودمون رسوندیم به پایان پهلوی و بعد اون فروپاشی که اومد با بازگشتنه در حقیقت الله پرستا پس از اینکه در اون پنجه سال مثلا پلاس پنزده، 20 ساله سالا شکلگیری مشروطه اینا واپس رانده شده بودن یه مقدار به ویژه از سر کار اومدن بحلوی اول برای 50 سال واپس رانده شده بودن و اینا چه جوری اومدن خواسته هاشون رو پرداختن هاشنشین ها رو برانگیختن، بخش حتی از درون شهرنشین رو هم برای اگیختن روی هم رفته گفتمان کشور هم رادیکال بود و اگه کسی مسلمانی رادیکال رو هم نمی انجامید، دسته که هم چپی رادیکال رو می انجامید. و این دست به دست هم دادند و کشور رو کردند و هران چی که رشد شده بود قبلش دوباره پنبه شد من در میان اینکه که داشتیم ما فرو رو پاشی رو در انقلاب توضیح میدادیم و پس از اون من چندین بار گفتم که گفتمان دفاعی نبود فرا نبود موجود نبود و گفتیم که در نشست واپسینمون اینو ما جمع و جورش میکنیم که این چرا نبود؟ این داستان سر دراز داره یعنی اینکه در حقیقت با شکست ایران از الله پرستا از مسلمونا ها 1400 سال پیش خب کشور دست دیونا افتاد ما اینکه گفتیم و حتی در اون صدهاهای اول هم هر آنچه‌ که ایرانیا در زمان عباسیان و دیگران و دودمان‌های منطقه ایرانی کوشش کردند که اون نگاه قبلی تولیدی ایرانی رو این بار توی پوشش اسلامی دوباره بیان و پیش آخر سر با اون صد پدافندی الله پرستای اساسی و واقعاً صدر اسلامی و استوار مثل غزالی برخورد کردند و میگفتن آقا این فراموشات شما اینا رو از درون قرآن و حدیث و سنت پیغمبر نمیشه استخراج کرد اینا رو و بنیاد آین ما اینجور چیزاست و ما اومده بودیم که اون آتش پرستای قبل رو که کارشون رو همین تولید و گرایش به جهان بود از بین ببریم که اصلا اینجوری بشیم حالا شما دوباره میخواین برگردونید مطالته آتش پرستی توی پوسته اسلامی یعنی ما بخوایم به کار پیشرفت و اینا بپردازیم ما که هدفمون نابودی این مسائل بوده در اونجا این در اون مقابلت های صده های اول بسته شد از تل به اینور این کشور توی حالت مالی خولیایی به ذر می برد حمله مغل هم اومد فقط تقریبات مادی انجام داد و بعد دوران رسید به روزگار عجب و غریب صفویه در روزگار صفویه که کسی تا به امروز درست هم نتونست یه براورد نهایی ازش بکنه یه اتفاق عجیبی افتاد و اونم این بود که یه کسی به نام شاه اسماعیل برآمد حالا با یه خواستگاهی که به خانقاه برمیگشت که توش ریشه های از ایرانی کلاسیکم بود که به یه حالتی با اسلام در هم درامخته بود ولی ریشه ایران کلاسیک توش بود یه آدمی بود که میگفت در کار تشیع نظامی تندرو حالا اون خانقاه خودش که به تشیع گراییده بود و رو تا اساس درازه که بخوایم از جنید و رو دوباره بگذاریم. نیاکانش ولی یه موقع این تشیع خانقاهی نظامی توش پیدا اومده بود و این شاه اسمالیم گفت من این کارم. و از طرف دیگه هم همون اندازه که تو اصول تشیع نظامی خانقاهیش این اصرار داشت بر شاهنامه خانی هم اصرار داشت و یک معجون عجوب غریبی از یک شعبه عجوب غریبی از اسلامی که گویا یه جورایی با ایرانیت در هم آمیخته برامد و این دیگه همونی شد که شد که ما چند بار کافتیم که اینا به یه حالت موجز آسایی که تو تاریخ بشر همانند نداشته من عرض کردم اسپانیا خواستن اسپانیا رو پس بگیرن از مسلمانای 600 سالی خواست اینا تمام این تصرف و نابود کردن نیروهای دایشی یا سنی در ایران رو در کمتر از 15 سال انجام داد این آدم در نبردایی که دائما یک به 4 یک به پنج، یک به یک به هفت و بود نیون که بابک و مازیار و افشین و اینا می‌خواستن انجام بدن و هیچ‌کدوم نتونستن به همه نتونست این درس 15 ساله تنهایی با دوازده تا 16 هزار نفر جهت حداکثر 16 هزار نفر که از تبریز برخواسته بود تخ تخ تخ انجام داد تو بیش از 10 تا 15 تا نبر زد، کشت نابود یا بیاله اجوریبی تو یه پرفورمنس نظامی که تو جنگ کلاسیک بیگمان فراتر از اون چیزی بودی که اسکندر به بار بود یه موجزه تاریخی بود که بیننده های هم بعدا چونین برمینگیخ که میگفتن ببین چه انرژی تو این قوم ایران وجود داره که میتونه مثلاً 800 سال بعد از این دولتش از بین رفته همه چیزش از بین رفته دوباره از خاکستر برخیز کشورشو رو از دیوانه ها پس بگیره ولی اتفاق بسیار جالبی که افتاد این بود که شاه اسماعیل و دور دوروریاش برای اینکه پس از این پیروزی ما کجا می بریم یک طرح فلسفی توانندی نداشتن حالا گذشته از اینکه خودشون هم آاقشته به همون مالی خلی جامعه اسلامی بودن یعنی اون مدل آدم های عجب و غریب شاه اسمیل می کرد شکننج یه بخشش واسه این بود که مسلمون ها زبونروی نمیفهمند این با زبون متمدن مثلا یه شوالیه ساسانی بخوای باشون درگیر بش محکوم، بودی که به مشکلاتی شدیدی دو چه این با زبونی باشون سخن میگفت که زبون خشون از ترس به کام میخشکید کید این زبون خودشون رو ضبط در ده کرده بود میداد یه دلیلش این بود یه دلیل دیگرش ولی این بود که خودشم بچه اون دیبون خونه بود یعنی خودشم پای پای نداشت اون گفتمان کلاسیک پیش از اسلام شاممه زیاد خونده بود اون روحیه کلاسیک تا اندازه میفهمید ولی پای نداشت اون بزرگ نشدی بود خودشم تو این جنون ایدئولوژی که بعد از اسلام بزرگ شده بود پس از اینکه پیروز شد اونجا بزرگترین دوراهی تاریخ ایران پس از اسلام بود که کدوم مسیر میخواد بره اگر این ها کانسپت فلسفی میداشتند اگر میداشتند و این رو میتونستند هم به هواداران خودشون اون بکتاشی ها و دیگران که دنبال پیرویش میکردن بفروشند میگم یه دوتا اگره، اگر اصلا میداشتند و اگر میتونستن بفروشند چون نباید فراموش کنی که تو اگرم میومدی اون لحظه یه گفتمان ایران شهری شبه کلاسیک میداشتی هنوز این پرسش این بود که تو اون مغزای, مغزای اسلام زده که این هوادارش داشتن، حالا تشییو زده یا هرچی که بود، اسلام ایرانی که براش میجنگیدن بازم پرسش این بود که آیا اون اندیشه کلاسیک ایرانی اونا رو همون اندازه میتونست برانگیخته کنه که اونا شکست اونجور نظامی رو بر دشمن وارد کنند. این دو تا اگر پشت سر که آیا اصلا توان ذهنیشون میرسید همچین گفتمانی رو برسازند و دو آیا میتونستان به هوادارا بدانسان بفروشن که اونا با همون توان نظامی مش گفت یعنی انگیزه که با جنون پهلو میزد دنبال کنند و شکست پشت شکست به این حقیقت مسلمانان وارد کنند. این پرسش از اگر اولش اصلا نگذشت چون در اگر اولش هم البته ما اسنادی نداریم که نشون بده که اینا تا چه عمقی در مورد این مطلب صحبت می‌کردند ما اینو میدونیم که فقط یه عربزدی خالص نبود یعنی یه جمهوری اسلامی دوم نبود این تشیع اون یه هیچ عجوب بود که خیلی رو ایرانیت قدیم تکیه داشت از اشعاری که مونده بود که دائم از شاه اسماعیل به عنوان شاه عجم نام میبره از برکشیدن درخش کابیانی نام میبره یعنی اشعار دورو برای اون درباریاش اینا رو میسرودن و یعنی این, این, این یک, این یک یعنی اون دوروریاش میدونستان که اون کاری که ما داریم میکنیم اینجا سلطان سلجوقی یا اینا نیست این یه چیزی شبیه خواست آل ولی اسلامی ترش چون اسلامی که جا افتاده بود و این مغزها رو خورده بود، نابود کرده بود شرام جان در پیوستگی با سخنی که گفتی یک مطلبی هم هست شاه اسمایل نامگذاری و فرزندانش هم جالبه یعنی کسی که تا مغز استخوان به اسطلاح داره دوستان شیعه دوازده امامی رو گسترش میده نام فرزندانش سامه، به و تحماسبه و رامه، بله تماس با بهرام و سام و از چهار پسر سه تا اسمشون اسمای است. من فکر میکنم تأثیری که این خانقه اردبیل و آنچه که از اون بیرون آمد از فرهنگ ایران شهری گرفته بوده بیشتر روح است که در شاهنامه موج میزنه این تأثیر رو میشه درشون دید آه. و حد من اثر داشته ولی همچنان که گفتی به خاطر این که خیلی از همینا هم میگن اگر که شاه اسماعیل و کلا صفویه مسلمان و شیعه بودن و متاسب بودن چرا اینقدر میخارگی داشتن من وقتی متون اون موقع را نگاه میکنم به نظر میاد تصوف اینا خیلی پررنگتر از تشیعشون بوده و نگاه به شاه اسماعیل به عنوان مرشد کامل یه نگاهی بوده که ها به اون نگاه مرید و مرادی داشتن نه به عنوان بزرگ مذهب یا فرض کنید که مشتهدشون یا از این سخنان از این رو مثلا وقتی مرشد می خارگی میکنه مریدانم پشت سر اون می میکنن حتی اگر که حرام باشه نظر شرعی من فکر میکنم اگر اگر صفوی گفتمان ایران شهری داشتند و امکاناتی داشتن که این نگرمان و این مسائل کنار هم میگذاشتن و به یه پکیج میتونستن به مردم رای بدن همون چماقدارایی که تشیع رو بر ایران حاکم کردن میتوانستن باز در رهروی شا اسماییل این کلن پوسته اسلام رو بزنن متلاشی کنن چون ارادتشون به شا اسماعیل ارادت مورید و مرادی بود و اینگونه موارد افراد معمولا ملاحظات مذهبی ندارن پیروان رو دارن میگن و هر اون که مرید انجام مراد انجام بده انجام میده من فکر کنم نتونستن اصلا هم که چیزی رو بسازن و در نظرشون نبود گفتم دو تا اگر پشت سر همه یکی اینکه آیا توان ذهنی شدی که اصلا داشتن آیا این ارتباط با این های فلسفی پیش از اسلام اصلا تون حالت داشتن یا که می‌خواستند بپردازن اصلا بتونن بپردازن و دو آیا این رو میشد به سپاه مریدها آموخت و اونا ببینن که او این اگه داره بیگانه تر میشه با اسلام آیا هنوز اینا میپذیرفتن میخوردن پیروی میکردن یا نه این دوتا اگر باز میمونه فقط ما میدونیم که یک فضای شغامیز ایرانگرایی ایجاد شده بود که این اشارات به درفش کاونی دوباره برکشیده و شاه عجم و اینا که در شعرها پی او سرودن یعنی اینا کلیدواجه‌های عجیب و غریبن که اینا رو ما زمان سرجونه نداشتیم آخرین با زمان آلبویی بویی سرکلی ازشون پیدا شده بود حال این اینقدر این زمان گیچ کننده بود زمان شاه مایل که حتی از زرتوشتی‌های هند هم و یا بازمانده زرتوشتی‌های در خود ایران هم علاقه‌های برآمده بود که ممکنه این یه اون شاهمون باشه که گفته بودی یه روزی تو افسانه ها برمیگرده و مسلمانا رو بیرون میکنه اون بهرامشاه اساتیری در حقیقت در آیین زرادشت قدیمونه نجات دهنده‌شون و این جنبش هم در همین دوره ها پا گرفت اون جنبشی که کوشش میکرد همه چی رو رادیکال به فارسی بگه عربی رو از فارسی بیرون کنه و از این حرفا یعنی همین خیالی میکردن که یه یه نوعی افتاده نکنه این همون سراغاز ازادیمون باشه حال بعد از اینکه خود صفویه های آغازین در دوران خود شاه اسمایل اشاراتی شد و بعد در جانشینانش شدید تر شد که بریم کارشناس های شیعه کلاسیک رو از مناطق عربی هم حتی ورداریم بیاریم به ایران این اون اون سر اون دوراهی راه انحراف و رفت بعد از اینکه این دوران گذشت من ارس کردم که کسی که بعدش اومد و متوجه شد که باید گفتمان فلسفی کشورم بهین سازی بشه فقط با بگیر رو به بند و بزن و کشور درست کن کار حل نمیشه شاه باز بود. شاه باز کوشش کرده بود هم در فلسفی رو در قزوین و بعد در اسفهان ببیشه باستر کنه دست, دست منطقیون رو یه خورده بازتر بذاره، اون متشرع این رو یه خورده محدود کنه بهشون نشون بده که این منطقیون رو بیشتر دوست داره و بعد ارز کردم که کار به بومبس رسید و خود شاه هم مجبور شد عقب نشینی کنه چونکه یعالمی گرفتاری دیگه داشت میخواست با عثمانی به جنگ به فتوه های اینا نیاز داشت و از این حرف ها اول این مسئله یه گفتمان درست یا تندرست ایران شهری که ایران رو پس از 800 سال عزیز انحراف فکری اسلام نجات بده و برگردونه به یه جور رنسانس هومانیزم ایران کلاسیک که محور تصمیم گیری در زندگی انسان و خردش و وجدانش اون چیزی که آیین زرتشت میگفت اون نه اینکه یه موجودی الا که تلگراف کرده اینو بگیر اونو بکشینو بزن و یا مثلا اولگوایی که پیغمبرش شکار کرده آدمو به می نگاه کنه همونجوری انجام بده یعنی اون انسان وجدان محور خرد محور که بعد از این رفته بود با جایگون شده بود با یه انسانه که رو تعصبش رو ایمانش رو ترسش از این فرمانده آسمانی ای تکیه میکنه میگه کس از ترس میخواد یکی رو بگیره خفه کنه بکشه این انحراف 800 ساله تو اونجا گرهش باز نشد فقط دولت رو درست کردن دولت از دست رفته 800 ساله رو دوباره درست کردن ولی توی گفتمان نیمه مسموم من تمام مسمومم نمیگم ما یعنی ما تو تشیعه ایران هیچوقت اون حالت عجب و غریب تیره و تاری که در کشور سنی بوده نداشتیم ولی مسموم بود که نیمه مسموم بود، دو سه بون سه چهار مسموم، میشنم بودش بحث کرد ولی کامل نبود مثل اون خفقان عجب و غریب زبون نفهمی کشور سنی نبود اینو مسافرای فرنگی تصدیق دادن آخرش شیشتی باسه خودش بود و این مقام دنیاوی شاهشه های پیش از اسلام هم دوباره برکشیده شده بود تا اندازه بازسازی شده بود که همین این بود که بعدا دست دو تا پهلوی ها رو بازگذاشت تو اینکه هر اندازه که درشون هاات با اومنای مذهبی دربیفتن تا فضا رو بازتر کنن یعنی اتوریتی شاه ایران باستان رو دوباره زنده کرد این کار همش انجام شد زمان صفیه ولی گفتمان فلسفی کشور مسموم موند و هیچ وقت درست بهینه‌سازی به نشد یعنی اون انسان، آبادگر که روی خردش و روی وجدانش تکیه می‌کنه و نه روی ایمانش و تقواش و آدم کشیش این بهین سازی نشد، بازسازی نشد اگه می‌رفتی از شاه اسماعیل می‌پرسدی شاید اصلا توان ذهنی فلسفیش رو نداشت جابه‌تو بده اگه از شاه عباس می‌پرسیدی بنمیگشت بیت می‌گفتش که فرصت نیست من باید فعلا با عثمانی‌ها بجنگم با این بچنگم با اون بچنگم حالا نوبت این کارم بعداً میرسه که نوبت اونش وقت نرسید چون ما میدونیم که خودش اصلا بلد نبود جانشین واسه خودش به پرورانه و بزاره و اون فسادهای دیگر اسلامی هم در حقیقت اون سیستم رو گسلونده. تمام آوار این به موقع حل نکردن مسئله گفتمان که بود و نبود دو یه جامعه گفتمانش یعنی گفتمان بنیادی فلسفه بنیادیشه آوار همه سر قاجار خراب شد اونا میراسخار این, این, این, این, این فرصت از دست رفته زمان صرفبی بوده اینا هم گفتیم چنان روز سرشون متلاشی شد و خراب شد و خرد کرد به خاک سیاه نشون نشون و بعد واکنش انقلاب مشروطه و روزگار پهلوی برآمد. در انقلاب مشروطه یک سخنهایی از روی حالا آخونزاده گرفته کرمانی گرفته اینجا اونجا جست و گریخته آغاز شد که مثل اینکه مشکلی که ما توشگیر کردیم مشکل این دینه است مشکل این این فلسفه اشتباه هست نه که ما یه مقدار فقط تو توپ خانه ریزی و نیاز از های چند روز غفلت داشتیم بلکه مثل که دستگاه فکری اجتماعی کاری اصلا فاصله. ولی اکثریت قوم ببخشید اکثریت روشن فکر را 95 درصدشون پا به این عرصه نذاشتن. درست مثل امروز که بار پیش بود که کار من دیگه نزدیک بود که به نفرین کردن دیگه برسه. یعنی این مسئله که از روی تعارف از روی راحت طلبی از روی اینکه خاله من مسلمان یو خدا نکنه من باش مثلا دهان به دهان نشم یا از این حرفا سرنوشت کشور رو برباد دادن و به مسئله اصلی نپرداختن اینو ما هم توی پیشینه مشروطه داشتیم هم در زمان دو تا داشتیم هم همین الان داریم یعنی اون سیستمی که چهار 5 درصد متوجهن چه خبره یسای میگن 95 درصد چلو کبابین و سرنوشت کشور حاضرن بسوزونن چون اون راحتی اون لحظه برشون مهمتره این بحثی که آقا ما این انحراف هزار دویست سال است پوش گیر کردیم در آستانه مشهوده اندک نفری برکشیدند ولی غالب نشد آلا بهایا اگه یا اون زمان بابی ها و بعد بهایا ناخداگاه به این باور داشتند با زمینم گفتن یه دین نو باید درست کنیم که مثلا درای اونجا باز بشه چون مثلا این دره از این وقت بسته است تو این دین ممکنه اونا مثلا تو خودشون یه خورده باستر اون زمان سخنایی گفته باشه ولی در داخل یه فرق دینی مثلا یه گروه دینی مون ولی در مهتران قوم این بحث باز نشد حالا یه کسی ممکنه بگه اینا دیگه بس که مسلمون و متعصب و کل خراب برآمده بودن تو نمیتوسی این بحثو ببری مثلا حالا با فتح علی شاه اصلا نمی‌شد یعنی مثلا با هم با محمد شاه هم نمی‌شد نمی‌دونم حتی با ناصر شاه مثلا نمی‌شد اگه می‌خواستی بحثو به اینا باز باز کنیم ممکن بود ناراحت بشه اصلا بنذارن بیرون مثلا به دست زندونت کنن هرچه اون قدیمی‌ها که شاید می‌شدن بکشن تک که می‌خاستیم بحث اینجور باز کنیم اینه که حالا ممکنه بگن نه خیلی کله خراب بودن اصلا نمی‌شد باز کرد حالا دیگه خیلی کله خراب بودن یا خود روشن فکرا ترسو بودن این سر این داستان اصلی باز نکردن که عزیز من ما انزره انسانی به انحراف رفتیم 12200 سال ما منحرفیم دیوونه‌ایم تو به آدم منحرف دیوانه چی می‌خوای بسازی آدمی که دیگه رو خردش و وجدانش تکیه نمیکنه کنه همش روی تعصب و نمیدونم ترس از این موجود فرمانده آسمانی و نمیدونم اینو بگیره اونو بکشه و اینو شلانه. ما چی می‌خواد بسازی و اینا رفتن سر این بحثای چلوکبابی که تا به امروز ادامه داره که ما به دلایل یک مقدار عقب مونیم، یعنی به دلایلی این بلک باکس نشینجا به به دلایلی و خر بودیم زمان صفویه داریم می‌بینیم که فرنگی‌ها چارنل دارن میرن جلو واکنششون نمیدیم چرا واکنش نشون نمیدیم اون چرایی که چرا واکنش نمی‌دیم مهمه چی چی به دلایلی زمان عباس میرزا دیگه چرا کارا دیر شده قبلش که 200 سال زمان داشتیم که واکنش شون بدیم چرا واکنش شون ندادیم کی جون ما رو گرفته بود ما که مشاهده می‌کردیم ساعت‌های فرنگی رو توپخانه‌های فرنگی رو مسافرهای فرنگی رو چی تو مغزمون گیر داشت زمان شعباس عباس این بحثا که تو اندازه سرش باز شد که راه منطقه خورده بریم و نه فقط راه تعصبات شرعی رو چرا بعد درش بسته شد چرا کسی تن تن در نمیداد به این کارا یعنی چه به دلائلی انگار که مثلا یا همه رو دارو ریخته بودن تو غذاشون مستشون کرده بودن مثلا نیروی مثلا استعماری که اینا نفهمد نه بابا خودش نمیکشه مغزش که دیوانه شده و این به در زمان مشروطه هم باز نشد. اونایی که میگن آخونده آخونده کرمانی کرمانی، وای کی نفر که که کار یو هزاران نفر بکنی که باید بکنند. همه باید در مورد این داستان صحبت میکردند. داستان باز نشد. تو حالت چیز مون تارو هی بگوید حالا به زا ول فعلا قانون مشروطهار بیاریم. حالا به اون. حالا به این. این حالا به اون. حالا به زا روان شد. شااب بازم با این هم تا کار میکرد. حالا بذارم من فعلا رو پس بگیرم به فتوه ها دارم این حالا بذار اون در آستانه مشروطه هم بود شاید دوما تو مغز ناصردین شای مادر بود اون ساله آخر حکومتش که فهمیده بود تقریبا چه خبره دومال مشروط خواهان بود و به عبارتی حتی در زمان پهلوی اولاً بود، علا پهلوی اول میومد بالای اونا نقش فر و هرم می می‌گفت یه خوردم با کنیم به ایران قدیم قدیمو بریم ببینیم فردوسی کی بود از این حرفا ولی در زمان او هم که نمیرسن تا این مرز پیش برن که بگن ما 1300 سال به انحراف داریم میریم از اول این وسط از همه این میخواست اون 16 سال به علاوه 4 20 سال مثلا همین کارهای سازندگی رو بکنه هم یه جنگ داخلی مثلا گفتمان سازی رو اون نه این داستان ارث رسید یعنی وظیفه باز کردن سر این داستان مون تا زمان پهلوی دوم و در زمان پهلوی دوم روشن فکرای ما به حالتی خراب کردن و من نمی‌خوام این مثل واژه وولگر یا خودمونی یا رو باید به کاربر یعنی تو این ابعاد بود اینا پا شدن به جای اینکه این،, این کار حی نشدی تا 1400 رو برند انجام بدن که عباس که کبیر فرصت نکرده سرش رو باز کنه مشروطه یا باز نکردن قاجار که آخرش نشده طلاوی اول فرصت نداشته اینا گفتن به جای اینکه بگه نوبت ماس الان باید بریم مشروت گفت مانیمونو الان حل کنیم که 1400 تا کشورمون تو اشغال فکری این دیوونه ها به سر میبره اینا به جای اینکه این وظیفه ی بزرگ تاریخی رو چند صد نفری و چند هزار نفری به جنوری رفتن کمونیست شدن یعنی رفتن به یه ایدئولوژی رادیکال پیوستن که قرآن و حدیث رو اومده با اصول توتالیتری مارکسیسم جایگزین کرده یعنی یه حماقت تعصبی رو اومده با یه حماقت تعصبی دیگه شده. چی بگم من؟ آفرین فقط میتونم می این آدم دیگه. به این به این درجه از عقل و شعور آفرین فقط میتونم بگه این وظیفه این باید توی ترارافت پهلوی اول به پهلوی دوم از سوی روشنفکران انجام شد نه از سوی اولوی اول به اول پهلوی دوم. شاه مملکت که فیلسوف مملکت نیستش که. از سوی اونا باید انجام میشد. به جای این، آیا واجد ترکمون دوباره به کار که زدن اصلا مایی واقعا آبروریزی و پرفورمنس یا ت... کاری که ناز خوشون انجام دادن این انجامی که از خوشون نشون دادن اصلا واقعاً ماهی آبر یعنی فرصت تاریخی این کشور رو سوزندن. که حالا که فضا برای بار داره باز میشه ما بیایم نگاه کنیم چی شده ما سیزده قرن دیوونه شدیم یا آدمایی که همه چیزشون قدم رو خرد و وجدان فردی میگذشته، با آبادترین کشور دنیا رو دنیارسازماندهی کرده بودن، این چی شده؟ اینجوری دیوونه شدن؟ جالبه شرم که در همون سالها و دهه‌ها اون بخش کوچکی از جریان روشناندیشی، من نمیگم روشن فکری چون حالا بد میشه، از این جان روشناندیشی، اون بخش کوچکی که کوشیدن، مسئله ایرانگرایی مطرح بکنن و درد هزار سی ساله رو با همبطنانشون در میون بگذارن یا مثل کستوی مستقیم مورد عمله قرار گرفتن کشته شدن یا مثل هدایت انقدر منظوی شدن و اینقدر رنج بردن که خودشون خوشونو کشتن یا مثل زبیه بهروز متهم به خل و دیوونه بودن شدن و عملا از اعتبار افتادن به خاطر هجمه که مخالفانشون در موردشون در حقیقت ایجاد کردن و اون عقلیت به بخوری که درد و فهمیده بودن و میکوشیدن دست و پا میزدن کاری بکنن میبینین که چگونه پشت سر هم از جامعه مسلمان و از روشنفکر مسلمان و چپ سلی خوردن و عملا نتونستن که اون عقلیت کوچک رو تبدیل به اکثریت برنده بکنن اونیکه سدی میخوردن از پیروان الله پرستی اون که چیز بدی نیست غیر عادی امنسخونهای مشتی که کارشون فقط حمله و نابود کردن دگراندیشون 13 تا 14 قرن فقط کارشون کاردگی بلد نیستند اون سازندگی اونها که بلد نیستند اون چه طبیعیه که از اون طرف میاد ولی تو با این مسائل باید با همت شای مایلی برخورد کنی میار وقتی با 12 تا نفر یا 18 تا تو تبریز بلند شده بهش میگن که یه میلیون داهشی در سطح کشور منتظرتم فقط پاسخش این بود که آدرسش بوده تو نبردای میرفت با 7000 نفر علی 4000 نفر سهزار نفر علی هزار نفر 13000 نفر علی هزار نفر تو نبرد طوس باشه بکن. خان تو باید یه خورده همت هم که به آدم تو زندگی داشته باشه خب به درک اون یکی از اول اکثریت دیوانه آدم کشم هست خب فکرش خرد کن دیگه را باز کنید مگی مگی مگی دنیا رو ساختن فقط موضوع اینه که من اینا نلسن. حالا من نلبته میدونم خب اینا هم خودشون همه بچه مسلمون بودن با اون جنون اسلامی با آموختن قرآن و حدیث اون از بچه که بزرگ شده بودن بعدش هم خب می‌رفتن خارج درس می‌خوندن وقتی ایدولوژی می‌دیدن از ایدولوژی‌های توتالیتر خوششون می‌مد مثل مثلا مارکسیزم اونجا مثلا نمی‌رفتن مثلا یا خوششون بیاد مثلا از فلسفه‌ی اخلاق منطق محور مثلا کانت چون ادامه همون زرتشتی هست اون همون یعنی کانت اومده بود الان اون از پروتستانتیزم برآمده بود که میگفت تکیه کن رو خرد و وجدان خودت این اون حرفی که زرتشت کلاسیک زده بود لوتر هم بدن کشف کرده بود مدل رقیق‌ترش مدل زرتشت از اونم خیلی نابتر بود و کانت اومده بود این کشف بزرگ لوتر رو اون موقع دیگه به, به کریستال یعنی اینقدر شفافش کرده بود و نهاییش کرده بود که دیگه اون مثلا کاتگوریال امپراتیواتش هم بیرون که چنان رفتار، کنکنگار، رفتارت مشتقی از یک قانون جهان رواست دازید نفاید یعنی خودت با یه دستگاه ریاضیوار برای خودت اخلاق بساز این <تصفيق> همه مسئولیت با خودته خب اینا وقتی از اون خانواده های اسلامی کل خراب میاد که از بچگی فقط جنون و تعصب و باینا شنیده تمام احادیث و داستان‌های کودکیم بوده که علی بن ابی طالب چجوری سر دیگر اندیشا رو میبره نمیدونه اون پیغمبره چجوری غزوه میکرده زن زنه مردم میفرخته خب میگم وقتی از بچگی ناز از مادر بزرگش این از عمویش خب چی می‌خواد توی بیرون خب این وقتی هم میره فرنگ تحصیل کنه از اشیای توتالیتر خوشش میاد زیاد ببینه که اون اون ایدولوژی دیگه یا اون اندیشه دیگه داره به تو آزادی میده از حالش خراب میشه میگه این خیلی بیغیرتی، لیبراله چی این از حرفایی که دراستان اینقلابا میزدن به لیبرال شده فقش خارمادر شهرم، دوست... جعیانات ایران دوست رو میهمپره است که در دعه‌های نخستین دوره معمرزاش‌ها به صدا ظاهر شدن در صحنه سیاسی ایران مثل پانیرانیست‌ها سومکا حزب آریا حتی زحمتکشان حزب زحمتکشان اینها بیشتر در کف خیابان حضور داشتند و صحنه به درگیری با چپ ها به ویژه حزب توده بودند اینها نتونستند ایجاد گفتمان بکنن و اون کاری که به هر که گفتی کار شاه و کار حکومت نیست بلکه کار طبقه و به ویژه به اصطلاح طبقه کتاب خونده است توسط اینا از دامنه سیاست روزمره نشد که بره به فاز فرهنگی و اجتماعی و یه چیز استوار فلسفی و این با ما باقیمون بر جایمون و با انقلاب اسلامی خوب کشور بی پدافند از نظر گفتمان یعنی اونور هرچی میگفتن سری اینور روی سبلی میشست که ما مثلا جمهوری اسلامی یه یده تکرار میکردن ما میخوایم نه شرقی نه غربی باشه ما میخواییم که مظاهر از میان ببریم ملیگرایی خراف اسلامه نمیدانم پهلوی نوکر اون یکی اونه اون یکی اونه هر چی میگفتن این بر بیدفاع بود و خب رفت آنچه که بر ما رفت از سال 57 پس از این انقلاب برای بیش از سه دهه هیچ کوشش جدی صورت نگرفت که این خلا پر بشه یعنی ما با قبلش هم نشده بود قربش ببین یه جای خیلی خوبی انگوش گذاشت که من میخواستم آخر اصلا بهش برسم من اول روشن کنم که این درک من از این گفتمان, گفتمان بهین ساز که میگم چیه من وقتی میگم یه گفتمان ایران شهری یا بهین ساز منظورم این نیستش که قربون صدقه رفتن از ایران کلاسیک و دشنام دادن به مسلمان‌های این اگه فقط این محتواش باشه بعدن سر از شووینیست فقط در میاره که <متصف> قربون صدق ایران میریم بعدم دشمن میدیم به اونایی که از بیابون اومدن اقا که کاری حل میکنه من منظورم این بود که از نظر فلسفی آدم بیاد اینو بشکافه و از نو که ما پیش از اینکه این, این دیوونه های حجاز بیان ما هدف اصلیمون تو زندگی پیشرفت و کار و وجدان فردی بودیم، گفتمان فلسفی به عنوان بنیاد این گرسازی نه نیست می قربون صدقه رفتن قدیما فاجعه ای که رخ داد اینه که اونایی هم که تو راه رفتن ایران دوستی رفتن صدی و پنج کارشون بیشتر فقط پرستش یا قربون صدقه رفتن قدیما بود من دلیلش هم میدونم اما اینا بعد از اینکه از عرب شکست خوردن نه اینکه عرب همش کارشون تعصب و تعریف از قبیله خودشون بود کم این کار را کردن که رو برانگیختن مثلا سن حالات شعوبی ایران قدو از اسلام نداشتیم. مثلا ایران باسون اصلا چیزی به نام دشمن دادن به اون یکی ازن نمیشناخت. اینا همون جنون مسلمان‌ها بود که رو اینا پریده بود واسه که از خودشون دفاع کنه، اینا بسون دیوونه شده بودن. که میگن تو فوش میگی به ایران کلاسیک بموی ای آتش پرست من 10 به نیای دیوونه خودت میدم. این کار ما هم شدی بود بعداً یعنی درک ما از مهندسی هم شد نیست. به واسه خود این اسلامه چون فقط دشمنه میده حمله میکنه، یخه میگیره، گلو میگیره. عموقت طرف از خوردن زیر اون فشار کم کم خود اونم جانی میشه که از خوش فاکنه. کنه اون مثلا اصلا تراژدی ما این بود که بخش بزرگی از میهن دوستای ما زمان پهلوی اول پهلوی دوم کارشون شووینیستم بود امه. برای همینم هم بود که ما یه بخش بزرگی از کسایی رو که اوایل خورده ایران گرا بودن رو بعداً به کمونیسم باختیم تا اون دوران رضا خیلی بودن که اوایل گرایش‌های ایران گرایی داشتن بعدو کمونیست شدن مثل دکتر دو ارانی تغییر؟ آفرین. بله، برای یا رو حس میکرد تو این ایرانگرایی که دارن بهش میدن به جز شووینیزم چیزی نیست و یه آدمی که ذهن ریاضی داشته باشه یا ذهن فلسفی داشته باشه یا احساس خلاعی درونی میکنه فقط خب یک کسی به این می عزیز من بلدی برو بکاف زنده کن بیارش بیرون خب تو میبینی که ایران دوستی به نسل توی تو فقط شووینیزم بازش مونده بورو آنالیز کن که این از چی اومده؟ این از خود اون دیونه های اون بیابونای حجاز اینجوری شده تو نسل شوع و بیه قبلش اینجوری نبودن تو شاهنامه یارو میبینی حتی به دشمن حتی دشنام نمیگه روان شاد فردوسی اونجا وقتی شکست از قادسیه رو میخواد توصیف کنه از فرمانده های عرب با احترام نام میبره چون جهان اینا دشنام دشمن نمیشناخته اصلا برتری جویی احمقانه قبیله ای نمیشناخته الان میخوای مطالعه کنی مرد کاف تو کاف هستی آسنا بزن برای آدم برو آنالیز کن چی چی از امروز به فردا کمونیست میشم میدونی اون اینو من آنالیز نمیکنم کنم ریشه های آنالیز نمیکنم چون فعلا میبینم یه خورده شووینیستیه میرم کمونیست میشم میدونی خود از چی میاد از, از دو تا محور میاد یکی اون موالیگری یعنی یارون اون همت رو نداره که بره به و اوریجینال و از بنیاد دوباره برنه خودش رو باخته از درون همش دنبال یه اتوریتی از بیرون میگرده که بگه چیکار کن کس خوده دروش کس خود نابود شده دومی مسئله تنبلی و مفتخوری چون این دیده که ای داده بیداد خب اینا رفتن مثلا تا مارکسیزم رسیدن یه فلسفه به این کلانی بر ساختن نتیجه مثلا چند صد سال جنبش‌های فلسفی از رنسانس و اگه بخوای پیشینش تا یونان باستان حالا چی؟ خب ما اگه بخوایم بریم مال خودمون رو بکاویم و از نوبرنهیم که به همدلله اون موقع یه چند نسل کار رو اینا داره خب پس بریم زود سری کمونیست بشیم دیگه لحمه آماده رو بخوریم یعنی خود سرنوشته عرانی نشون میده که این اسلام به حالتی ما رو سوزونده بود ما حتی ایران شهریامونم مثل خود اسلامی کل خراب و تندرو و حمله شدن مثل همون شعوبی قدیم یعنی <تصفيق> نمیفهمیدن که بابا ما اصل فلسفه گرایی رو از دست دادیم قدرت ایران باستان رو تعصب نبوده تعصب نمیشناخته روی کاربرد خرد و وجدان فردی بوده که در حقیقت یعنی اون عظمت اون چیزی بوده که تو این کار از اروپا هم جلوتر بوده این تمام قدرت امپراتوریش رو این خرد وجدان فردی خرد وجدان فردی یعنی قاضیاش واسه چی گزنفون میگه ما همچین قاضی اصلا تو یونان نداریم اون وجدانه است که وقتی ارا اونجا میکارن به تعصبات قبیله یا و شخصی و زبانی و کار نداره فقط به اون چیزی که گمان میکنه اون لحظه داد اونو پیاده میکنه اون وجدانی داره به چنان سوترگی که یونانی نداشت خرد وجدان فردی خرد وجدان مردی برو اینا رو کشف کن ارانی نه اینکه میری لقمه آماده بری چهونه عمه منم بلده ولی اینا بعد از اسلام داغون شدن دیگه یارو خوش از درون باخته ریشاش از دست داده اهل کار استخون خورد کن که نیست علو کافتکا هم که به حمد الله نیست اون لعنتی به جای که بره اول اوستایی یاد بگیره پهلوی یاد بگیره 20 سال پشوهش کنه زیپ دهنه رو ببنده بعد خودش نوید استفراش کنه بریم اون زوتون سالی کمونیسم شده دیگه آماده است دیگه بران این،, این،, این رویه در سالهای پس از انقلاب نزد مخالفان جنبوری اسلامی ادامه پیدا کرد خب دیگه تا 1990 تا فروپاشی شوروی حالا چپام بودن یه سری هم که به اصطلاح دموکرات و لیبرال بودن این وسط و اینها میکوشیدن که با شعارهایی که تیپ فکری خودشون در جهان میده به پیکار با جنبوری اسلامی برن پس از ۱۹۹۹ فروپاشی هم که تقریبا یه دست شد دیگه گفتمان به اصطلا لیبرال دموکرات غربی امروز اومد حاکم شد و من چیزی که می دیدم تا ۶۷۷ سال پیش در نزد مخالفان جمهوری اسلامی که قاعدتاً بار ساختن گفتمان بر دوش اونا بود که نساختن این بود که خب ما می جمهوری اسلامی بره چون دکتاتوری می دموکراسی بشه و در زم حقوق بشر در ایران نقض میشه ما حمتی که میتونیم بکنیم اونه که عده جمع بشیم بریم دم مثلا فلان کمیسیون اتحادی اروپا و اعتراض کنیم یا بریم مثلا دم سفارت فرض کنیم فلانجا دم سفارت جمهوری اسلامی مثلا در پاریس یا مثلا در کانادا در اوتابا مثلا اعتراض کنیم یعنی از اونها بخوایم که شرایط رو به جمهوری اسلامی سخت کنن حتی من یادم اینقدر دیگه سالهایی ناامید شده بودن که اصلا بتونن کاری بکنن که دیگه بیخیال براندازی جمهوری اسلامی بودن میگفتن ما یه کار کنیم اعدام لغو بشه یعنی خواستا به مرور پایین و پایین ترم هیچ وقت هیچ تأثیری از نظر روحی روانی روی بخش عمده جمعیت در ایران نذاشتن هیچ وقت و هیچگاه اون چیزی که مطرح میکردن اونقدر روبا نبود، اونقدر جذاب نبود که بره و بشینه رو ذهن یا حتی رو قلب بخشی از ایرانیان و این رباره ادامه پیدا کرد آیا ناتوان بودن از اینکه برن استخراج کنن یا بهقول تو دنبال یه چیزی میگشتن که نشخار کنن برای اینکه زحمت کمتر داشت حالا دیگه الان به که ارانی بره آلمان و چپ بشه پا میشدن میمدن به غرب و آنچه که اونجا گفتمان عمومی بود برمیداشتن ترجمه ذهنی میکردن و دوباره به خورده هموطنشون میدادن که ما رو به هیچ جا نرسون و باعث شد به نظر من که مردم ایران عملا یک دیوار یا دور تا دور ایران حس کردن دیوار مجازی که باعث شد همش دلخوششون بین همین جنایت ها بود یعنی یکی جناعتکاریش کمتر باشه یکی فسادش کمتر باشه شاید او به احتمال منجیشون بشه چون خودش گفت پدافندی نداشت که بنیادی باشه فلسفی باشه مطلعا. اگر این گفتمان وجود می‌داشت همون موقع ارانی از دست نمی‌رفت این نشون میده که گفتمانی که از فلسفی برانگیزاننده باشه ما بعد از اینکه با این مصالحه‌های خلوچل درآمیختیم حتی میهندوسیمون فقط به شوعبیه دیگه حالت کاسته شد یعنی دشمن دادن به اون یکی چون همش از اون مباهله و دشمنی یاد این عظمت فلسفی رفت فراموش شد اون بزرگی درونی جستجو کنجکاوی البته خب روشن است فقط از اون مش دیوانه روانش شکست بقول که از به بچه تجاوز میکنه شاللهخ میزنه اونم دیوانه میشد دیگه معزونه ابن نمیگیرم که چرا دیوانه شدن 1300 میشم میگم فقط پیامدش فقط میگم چی بود اون شکست نباد انجام میشد که وارد این تونل وحشت نشی اساس اول ولی پیامدش فعلا این بود و وقتی که تو گفت رو، نه زمان شاعباز سرشو باز کردی، نه زمان مشروطه سرشو درست باز کردی، نه زمان پلاوی سرشو باز کردی، فقط میخوای نشخار کنی اون چیزی که تو غرب هست یعنی غرب هم تو حالت اوریژینال و بنیادی فقط موقعی میتونی برگیری که ریشه تو قدیم خودت پیدا کنی یعنی که ببینید این،, این چی؟ ریشه رو در درون خودت بفهمی و که بعدا چی انحرافی توش رخ داده. تو ممکنه یک کسی بگه مثلا اگه گروه فرهنگی اینو اصلا هیچ وقت نداشته بوده چی خوب نبای صفر یاد بگیره ولی معموله اون خیلی سختتره ولی در ایران این بوده و بعد سرکوفت شده و یعنی نابود شده اصلا بخش قابل توجهش از ایران بعدا به اروپا هم رفته این رو تو وقتی که یه همچین پیشینهی ای داره اینو باید درست به کاوی درست اس کافی در درون خود پیدا کنی نقطه های مقاومت رو پیدا کنی خودتو از نو پیدا کنی هویت پیدا کنی و بعد افراد رو برانگیخته کنی و بگی حالا چه ما میخوایم خوایم رو توش دوباره بازکاوی کنیم چه میخوایم مثلا از نو استارت کنیم ولی دقیقاً میدونیم چی میخوایم چی نمیخوایم این گفتمان سازی هیچ وقت انجام نشد یعنی پهلوی دوم که تپری که در اون سالهای پایانی که دیگه اون انجمن فلسفی شاهنشاهی اون آدمای مسلمان و عجب و والا ملکم که خودش گراشای دینی داشت و اینا توی تعارفی بونده بودن یعنی از یه طرف میخواستن برن با مایات تو دریا شنان کنن مدرن باشن از طرف دیگه اصلا کوچکترین آگاهی نداشتن که این دستگاه دینی که این کشور رو تصرف کرده چهارده قرن پیش و مغزشون رو سوزانده و دیوانه کرده این می‌خواهد اومد سراغشون چون این از بنیاد مشکل داره با این زندگی که اینا زندگی کنن. گفتمانی هم نداشتن که اگه اومد با چی جلوش بیستیم حالا گذشته از اینکه نه نف... فقط جلوی اون نمیتونستند بایستن از نظر گفتمانی جلوی چپیام نمیتونستند بیستن یعنی دستگیریهای ساواک نشون میدید مثلا یارو دستگیر میکنن آقای در جزوه مارکسی میکنه بسیار خب انیس من واسه چی میخونی واسه اینکه میخوام با استکبار مثلا برخورد کنم یا نمیدونم با استعمار یا فلان دولت ما دولت دستشانه دست فلان میسار اون باز پاسخ پاسخی نداش می‌بینیم ممکنون یکی بزن تو دانش بگه فعلا به قربان فلانی می‌رسین فلان سلول انفرادی این پاسخش بود خیلی هم که اون اسرا با این بحث کنیم گفت خفه شو فرمان الله حضرت یعنی این ما چرا میخوایم پیشرفت کنیم در دوران پهلوی دوم از می پرسیتی دوتا دو تا دلیل داره یکی اینکه اروپایا جلو زدن ما میخوایم بهشون برسیم معلوم نیست این جلو چی است تو جدا راحتون تعریف کنید چون وگرنه بعدن خمینی یا مسلمان دیگه میمدن میگفتن این اصلا این اصلا انحرافه این جلو نیست این مثلا عین مثلا شرکه خب چی میخوای بهش وقتی فقط یه بلک داره به نام جلو اینا دو تا بلک باکس داشتن یکی جلو عقب که میگفتن اروپا جلوس ما عقبییم که اصلا نمی‌رسن اصلا منظور چیه اون جلو اون تو یکم علحضرت گفته گفت فلسفی قوی بنیادی نشو بنیسی وجود نداشت که اون افترل ساواک به سادگی برگرده به اون جوان مارکسیس بگه عیزه من شما کارت به جنون کشیده رفته به ایدولوژی توتالیتر پیوستی و مسائل کشور ما رو که فعلا ساخت و ساز تو مسئله بنیادیه نمیفهمی میخوای اینجا رو با آدم کشی و چریک بازی بگوسلانی سلانی ما رو بندازی مستملی یه قدرت ایدولوژیک بشیم ببین وقتی قانون شما رو محکوم می‌کنه مثلا به دو سال زندان یه چکم لازم نیست بخوری برو بشین فلان اونجا فکر کن در مورد این حرفا اونم ولی کسی میتونه بگه که در مورد مسائل فکر کردی لازم گفتمان داره پایه فلسفی داره نه که بزنه در گوشو بگه اعلی حضرت گفته چون اصلا نمیدونه چی می‌خواد خودمون یار افسانه نمیدونه چی می‌خواد تو زندگی این گفتمانه هیچ‌وقت اصلا ریخته نشده که ما که دوران پهلوی باشیم این ایران رو بر چه بنیادی می‌خوایم بس چون گفتمان نبود همش می‌گفتن شاهنشاهی، دستگاه شاهنشاهی، شاهنشاه و ملت. هواپیمای علا شاهنشاه امروز فرود اومد فردا شاهنشاه رفتن نمیدونم به رومانی پس فردا اومدن اینجا، پس این فردا اومدن یه صد رو باز کردن. خب، بسیار خب، این این شاهنشاه شاهنشاه چی میخواد؟ اینو برای من توی 5 سطح اگه میتونی این گفتمانشو رو توضیح بده مثلا جا سربان جو سرگللیپ سسبک کار میکنیم ببین چی میخواد اون دقیقا چی میخواد که ما به خاطر اون داریم مقاومت می کنیمیم جولو کمونیست ها جولو مصمانان کله همه نمیتونست 500صد بر ما چی میخوایم؟ چ گفتمان فلسفی نداشت کشور 1400 سال نداره ما میخوایم انسان آزاد باشیم با خرد فردی با وجدان فردی و دنبال اون رسالت تاریخی نکان و مییم که ساختن ساختن ساختن آباد کردن. و هر آدم جانی خواست جلوی اینو بگیره شده با شمشیر شاه اسمایلی هم میزنیم تو دهنش چون میدونیم چی میخواییم شهرام جان من میکوشم مرتب بیارم چوب بدم دست بندازم تو رو به جونه به اصطلاح اپوزیسیون سی, سی و پایین سال پس از اپوزیسیون رفت جان اپوزیسیون که یه موش وقی بدبختن که برامده از همون هزار سالن دیگه یاخونو رو ما بگیم خب معلومه حالا ورشکست بود وقتی که وقتی پیشینه ی گفتمانی این قم 14 قرن از صدا کجا میخواد رو بیاره بیرون تنها چماق اصلی که فقط میشه تو سر اپوزیشن زد که چماق کمی نیست اینه که همون گونه که من گفتم زمان مشروط جمعه مشروطه وقتش شده بود که آدم بیاد و مشلات 1300 سال رو کم کم سرش رو باز کنه به جای اینکه فقط دو سه نفر این کار رو بکنن یا زمان پهلوی دوم که یک خورده فراغت بزرگتری اومد نسبه پهلوی اول وقتش بود که آدم بیشتر باز کنه که دوباره به همدلالا انجام نشد نه از دولت نمیگم از این روشنندیشا گرفتم می‌جاش کمونیست و آشته دیگه شدن همین گونه هم بله می‌شه که فاز سوم از کرختی و بی‌غیرتی و هماقت رو میشه تو سر این روشنندیشا ایران کوبید <تصفيق> که الان که چه سال کشور دست رفته و دیوانه های حجاز پرست اومدن سرکار یه قادسی دوم پیاده کردن کشور گرفتن دارن تیک و پاره میکنن و فراغت سوم هم به وجود اومده که شما بیا یه بار این کارنامه این چارده قردی رو بهش چرا در مورد نخوچی کشمیش داری فقط حرف میزنی ولی من اینه که این روشنندیشان و محتران کشور تو از مشروطه به اینور این بار که دارن این, این،, این میزنن. که وقتی فضای فراغت پیش میاد که اینا بیان یه بار بیلان بکشن کارنامه بکشن بفهمن چه فاجعه ای از توی این بیابون پرسات تو این کشور 14 قرن رخ داده و میخوایم ما یه استارت نو بزنیم و میخوایم اینا رو بز و دیگه نمی خوامشون بیان گم کنن این این آنالیز و این استارت انجام نمیشه میرا دو همین دوو چکش میش بریم بار سبهو می کنن این کارو میکنن انا بر این تو میگی اینا مثلا خب اینا خب ای تو سر اینا بزنی خب اینا ورشکسته نمیگی قبل قبیا شهرام جان الان اکنون در سال 2580 در سال 2022 الان وضعیت گفتمان سازی در نزد ما چگونه هست ما الان کجا قرار داریم چی در چنته داریم و چقدر جامعه تحت تاثیر قرار گرفتیم چقدر زمان درم شاه جان 6 دقیقه 6 دقیقه خب تعبقون زبان مثال قدیمی، ایرانی که هر جا رجولای زیان رو بگیری سود و بهره آغاز میشه، این انجام تو بره صدق میکنه. این قانون همه جا قانون جهان را یونیورسال صدق میکنه. خب ما میگیم اینا در گذشته این وظیفه، این خشکاری درست انجام ندادن همچون شمار اندکی افراد رفتن دنبالش خیلی آشنم خودش به شویدینس پتوچار بودن استند دنبال مثال فلسفی سنگین نبودن از این هوازی؟ اوکی، اوکی، اوکی, اوکی. گذشت. از اینجا باید این کار درست بشه و حالا یک کسی ممکنه بگه که فراسوی خود رنسانس ایرانی که به این مسئله میخواد جرف بپردازه و کوشش بکنه که واقعا یک گشاهش اساسی رخ بده دیگرون چیکار دارن میکنن آیا روی هم رفته چشمانداز انداز خوبه بده چطوره من گمان میکنم وزن رو به بهبوده یعنی اون میزان از انتقاد منطقی و فلسفی و سرراست به بی, بی, بی پرده به خود اسلام یعنی به این آین، این بیابونیا که اومدن و این کشور را نابود کردن این الان از همه روزگارهای پیشتر آشکارتر و فلسفی‌تره آشکارتر و فلسفی‌تر و, و افزایشه. چه کسایی که از در خود اسلامشناسی وارد میشن و با کافتن منابع کوشش میکنن که برد انتقاد سیستمیک از داخلش بکنن اون سامانهش نشون بده که از بنیاد اصلا فاسد و خرابکاره خراب چه اونایی که بعدا میگن اوکی حالا اگه این اومده ما رو به انحراف برده چگونه میتونیم یک دستگاه فلسفی برای خودمون بسازیم که هم ریشه های مفید پیشینه فرهنگی خودمون رو در بگیره و هم با دستاوردهای ها یعنی این پسر موئن نژادی فرهنگیمون که تو این 500 سال گذشته جهان مدرن یا فرنوین رو برآوردن سازگار باشه هم خودمون رو در بگیره و هم تا اونجایی که میشه با اونا سازگار باشه این گروه دوم به بیژه کنار اونایی که انتقاد میکنن در حال شکلگیری فراتره و هرگاه این گروه دوم تونست با گفتمانی که داره برمیسازه متقاعد کنه بباورانه از فرداش توی زمان نسبتاً محدودی یا کوتاهی انقلاب تو تاریخ ایران انجام خواهد شد از پس از اینکه مسالمان آمدن و گفتمان ایرانی رو نابود کردند، تا به امروز دیگه کسی با در گفتمان باشون برخورد نکده ببشه یک گفتمانی که میلیون ها نفر رو بر باورانه و بعد اون موقع یک برخورد سالم و آشکار در داخل خود کشور ایجاد بشه و اون مهاجمین برای نخست بار متوجه بشن که در اقلیت قرار گرفتن به مهمانای ناخانده بهشون نگاه میشه از سوی کسایی که می چی میخوان میلیون ها آدمی که می چی میخوان از کسی بسد البته ممکنه بگه که آیا حتما این لازمه که این داستان سری در ایران کلاسیکم داشته باشه آیا بس نیست که ما به دستاوردهای جهان مدرن نگاه کنیم که نمی‌دونم حقوق بشر یا تا که میشه آزادی فردی و و و اگه یک کسی برای خودش صلاح دید که ایران کلاسیک رو لازم نداره بلکه از درون در دست آواده فلسفی جهان مدرن هم میتونه کاملا خوشبخت بشه چون اونا بالاخره هم اونا هستن که فرد رو برمیکشن، فرد رو قبول دارن این مسئله شخصی خودش ما باش مشکلی نداریم ولی من گما میکنم بخش نه چندان اندکی از ایرانی ها ممکنه بیش از درصد اینها حاضر نیستن ریشه های تاریخی فرهنگی خودشون رو که خیلی جرفه و خیلی کوهنه و خیلی هم گردن گفته اگه دوباره پیراسته بشه و با جهان مدرن سازگار بشه اینو الکی بنذن دور چون مثل یه کاخیه مثل یه کاخ درخشانیه که وسطی شهری شد ما داری بعد به شهردار یا به ساکنین میگی این کاخو که خورده کلنگ شده ما چیکارش کنیم خورده خاک شوش کنیم یه دونه مثلا مدرن با شیشه و فولاد بسازیم که همه جا میسازن یا این کاخر و پول بریزیم مدرنش کنیم و بعد میلیون ها دلارم از توریست ها گردشگاه رو در برم که میو ببینن خکون خب که وقتی ما این کاراه رو داریم به کسی که این نداره خب مگه زده به سرمون که کهیم دور خب کنارشون چند تا از اون ساختمون های شیش و فولات میساازیم این دستگاهی که با اون هویت کلاسی که ایران که شباهت خیلی شدید داشته با اونچه که بدن تو اروپا جهان مدرن برامده، اون آدم از داخل اون آغاز کنه و یه گفتمان فلسفی درجه یک برسازه و افراد متقاعد کنه که این مهاجمین بیابون چارده قرن وقت ما رو دزدیدن زمان ما رو دزدیدن و کشور رو سوزوندن و از به این بردن و وقتش رسده که دیگه, دیگه به پایان برسه این, این فصل این به مجردی که این گفتمان پایای فلسفیش تکمیل شد کتبی و شفاهی هم گسترش پیدا کرد من مطمئنم که بیننده ها متعجب خواهند شد که انفجاری و گسترش پیدا میکنه و متعجب خواهند شد یا شکل‌فزاری خواهند شد که از داخل خود ایران کسایی که داخل خانواده‌های الله پرست و بیگانه پرست بزرگ شدن با چه شتابی بهش میپیوندند. اگه بنیاد فلسفیش بنز کافی استوار باشه، نه فقط رو ریخته شده باشه شیان میکروفون می‌کروفون بسیار خوب ما همه کوشش اینه که تو همون راستا حرکت کنیم و بتوانیم بخشی از این خلرو رو اونجا پر کنیم و مطمئنا در کوتاه مدت و میان مدت پیامدهای پرباش خواهیم دید من فکر می کنم که شرام این سری گفتگوها این سی هفت نشستی که داشتیم درباره تحلیل و تاریخ معاصر ایران آنچه که باید گفته میشد گفته شد و می توانیم نشست رو یا این سری جستارها رو به پایان ببریم و یه سری جستارهای دیگری رو که شاید بیشتر بنیادی‌تر باشه رو آغاز بکنیم برای همیهنانی که این برنامه‌ها رو پیگیری بودن و نگاه کردن یه سری دیگه از برنامه‌ها هست که به صورت پلیلیست در یوتیوب جنبش رونسانس ایرانی از گفتگوهای من و شهرام هست که برخیش هفت تا هشت تا برخیش سیزده 14 تا برنامه بوده دلایل کامیابی حمله سپاه اسلام به ایران شهر دلائل مندگاری اسلام در ایران بنیادهای اهمیت بنیاد فرهنگی در شکلگیری آنچه که در ایران خواهد گذشت و آنچه که بر ایران گذشته در گذشته و مسایلی از این دست پنج تا ما فرنام داریم از های گوناگون دعوت میکنم شما رو که اون برنامه ها رو هم سر فرصت ببینید یا گوش کنید ایمیلی که در پایین نوشته شده از آغاز برنامه بوده یکی از ایمیل جنبش اون لسانس ایرانی است اگر که پرسشی دارید یا اگر می‌خواهید که همراهی بکنید با جنبش میتونید به اونجا ایمیل بزنید و فردا ظرف دو سه روزی حتما پاسخ شما داده خواهد شد هممیهنانی که و به جنبش رونسانس ایرانی از طریق پیپل کمک میکنن که خیلی ازشون سپاسگزاریم هر سال ما پایان سال میلادی یه ما بعدش که میشه پایان ژانویه سال نو میاییم و بیلان مالی رو منتشر میکنیم که چه کسانی چقدر کمک کردن و این کمک ها به چه مصارفی رسیده کلیاتش کلیاتشو میزنیم برخی از هممیهنان رو که آگاهی ما داده بودن نامشون رو اونجا نمیگذاریم به خاطر اینکه حالا ایران رفت آمد میکنن و ترجمه دیدن نامشون نباشه و برخی دیگه اونجا نامشون هست. به حال از پیوستگی در پشتیبانی که میکنید شما سپاسگزاریم برای کسانی که میخوان پشتیبانی بکنن و تا کنون نکردن وقتی به این تالنمای ما که در این پایین نوشته شده تشریف ببرید iranianrenaissance.com اونجا بخش دهشمندی هست. وقتی میرید اونجا میتوانید با پیپل یا کردیت کارت یا یک مثلا یاری بکنید یا اینکه بذارید ماهیانه یه مقال مشخصی از کردیت کارتتون برداشته میشه. به زودی برنامه آینده ما رو خواهید دید که چه سرسده هایی رو آغاز میکنیم و شاید یک نشست رو بذاریم که منو و به پرسش هایی که مطرح شده توی این تمام هفته ها یا نظراتی که داده شده بپردازیم فکر میکنم حتما میارزه که یه برنامه رو بهش اختصاص بدیم پیش از اینکه وارد برنامه نوینمون بشیم شرام جان بسیار سپاس از همراهی تو اگر سخنی داری گوش میکنیم در قیل صورت روز شب همگی خوش بسیار از که ما در مورد گفتمان کمبود گفتمان تو این چهار دقن گفتیم به توی این دوران پهلوی که دوران سازی بود برای نگه کشور اوینا را هر کدوم میشه توی نشستای تخصصی را باز کرد به چندین ساعت مثلا وضعیتی که من توصیف کردم از کمبود ذلیب دفاعی یا فکری مثلا در داخل ارکان نظامی امنیتی کشور که پاسخهای فلسفی نداشت که بر بنیاد فلسفه مدافع باشه نه فقط پیروی از فرمان مهتره کشوری یا هر چی اینا هر کدومیشو تو شایستای تخصصی باز کرد ولی امیدوارم همین اندازه فعلا به عنوان باز کردن پرسشا بس بوده باشه از این پس باید به جلو نگاه کنیم و این گفتمانا رو هر چی زودتر ترتیب بدیم یعنی این واقعا یه چیز بنیانمند فلسفی که بتونه صداهای ایران صداهای آینده ایران رو پاسخ بده نه فقط این سالهای آینده رو درصد بسیار عالی سپاسگزارم و بدرود تا فرصت دیگر بدرود